Za Afrika katika kuhifadhi na kuendeleza hifadhi za misitu nchini. Naibu Waziri Hasunga amesema hayo katika msitu uh, wa Kazimzumbwi, wilaya Kisarawe mkoani Pwani wakati wa uzinduzi wa jitihada za Tanzania za kuungana na nchi nyingine barani Afrika katika kuhifadhi na kuendeleza hifadhi za misitu. Taarifa zaidi na yai Kimosa. Eneo la hifadhi ya msitu wa Kazimzumbwi katika wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani. Wow. moja ya maeneo ambayo yametengwa na serikali kwa ajili ya kuendeleza ifadhi ya misitu nchini. Akiwa katika eneo hili naibu waziri wa mali asili na utalii Jafet Hasunga ametangaza azma ya serikali katika kuungana na nchi nyingine za Afrika kuhifadhi ekolojia na kuboresha maisha ya jamii. Nchi za Afrika ziliamua kutoa tamko rasmi la pamoja kwamba zenyewe zitahifadhi hekta laki moja hekta miamoja milioni kwa kipindi cha miaka kuanzia sasa hivi mpaka mwaka na serasini. Sasa kutokana na tamko kama hilo, sisi kama inchi kama inchi ya Tanzania tulikuwa bado hatujatoa tamko rasmi ya kwamba na sisi tumerizia na tunajiunga na sisi tunatoa tamko gani au commitment gani kuhusiana na uhifadhi huu. Asa leo tukio la leo tulichokuwa tukifanya ni kufanya sasa tamko rasmi kama inchi kama inchi yetu ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa maana ya Tanzania bara na Tanzania visiwa wote kwa pamoja tumetoa tamko letu mmoja kwamba sisi tunajipanga kuhakikisha kwamba kuanzia leo mpaka hadi mwaka 2030 tunapanda tunahifadhi misitu ya hekta milioni 5.2 upande wake mtendaji mkuu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania Profesa do santos silayo Azima Tanzania ni mwanachama wa Afrika katika juhudi za kuhifadhi na kuendeleza misitu kwa lengo la kurejesha wa asili kwa bara la Afrika. Nasema mkakati wetu unalenga mambo makubwa mawili. Kwanza kuhifadhi rasimali za misitu zisipotee hadi kufikia mwaka 2030. Lakini hata zaidi. Na jambo la pili ni kuboresha maisha ya watu. Tunafahamu kabisa kwamba jinsi watu wanavyokuwa na maisha duni ndivyo wanavyotegemea sana mazingira yao kuishi kwa hiyo mkakati huu utawezesha kutafuta fedha kama taifa kutekeleza miradi ya maendeleo ya jamii eh, ili kuwawezesha watu kuinua kipato na kuwafanya watu wasione misitu ni kimbilio lao Mkurugenzi mkazi wa shirika la kuhifadhi mazingira duniani WWF Dr. Amaning Kasaru na Mkuu wa wilaya Kisarawe Joketi Mugelo wameelezea faida za kuhifadhi mazingira kwa jamii ni mahali ambapo tunaweza kuanish full potential ambao tunayo tukaweza ku-transform na kuweza ku, ku, ku educate uh, community ya Dar es Salaam kama nilivyosikia uh, msitu huu ni mapafu ya Dar es Salaam na playground ya Dar es Salaam na mimi nilipowasili hapa Kisarawe ndugu zangu wa hapa Kisarawe alinĩambia misitu hii ni mapafu ya Dar es Salaam Tulizindua operation mali ya kuondoa wavamizi katika misitu yetu hivyo vile vile naomba nitumie fursa hii kuwataka wale wote ambao wapo mahali popote katika misitu yetu waondoke haraka sana Katika tuwa nyingine wakala huduma za misitu TFS na shirika la kuhifadhi mazingira duniani WWF wamesaini mkataba makubaliano jinsi ya kuhifadhi misitu ikiemo vikindu na ruvu kusini na kushuhudiwa na naibu waziri Hasunga Ngara Yae Kimosa TBC Dar es Salaam Baadhi ya wakazi wa wilaya Igunga Mkwanta Bora wamesema mradi wa mabadiliko ya tabia nchi unaotekelezwa katika vijiji mbalimbali wilayani humo umekuwa na mafanikio kwao. Wakizungumza na TBC wakazi hao wamesema kupitia mradi huo unaofadhiliwa na umoja wa Ulaya EU wamepata elimu ya ufugaji wa kuku kibiashara samaki, kilimo cha mpunga na mahindi kwa kitaalamu. Mwandishi wetu doto Elias ana taarifa zaidi. Mradi wa mabadiliko ya tabia nchi utadumu kwa muda wa miaka 4 na nusu katika wilaya Igunga mkoani Tabora lengo ikiwa ni kufikia Cairo City ifikapo mwaka 2019 tayari miradi ya kilimo cha mpunga mahindi ufugaji kuku na samaki inatekelezwa kwenye zaidi ya kaa nne zilizopo katika vijiji mbalimbali wilaya ni Igunga baadhi ya wakazi wa vijiji via Abukama, Igunga, Ebuta Misuzi, Mbutu, Makomelo, mgongolo na Mwabakima wamesema tanguanze utekelezaji wa mradi huo mwaka 2015 kasi ya kuondokana masikini katika familia zao imekuwa ni kubwa tulikuwa na maisha magumu lakini kwa sasa katika familia kubwa au kwa familia nyingi hapo Marugala wana hali nzuri kweli ya kimaisha aachana ah, na mwanzo pale ulikuwa na hangaika kimaisha kwa mfano hata chumvi tu ilikuwa ni shida lakini kwa sasa sasa hivi naweza kukuta familia na endelea vizuri tu haihangaiki chochote kile mwana ya kwanza nilizalisha kuku tisini na sita. nikauza nilipata milioni moja na 300 anisaidia kwa mambo mbalimbali mbali ya kilimo kununua chakula pamoja na mahitaji mengine kama maana sehemu fulani mbaya mzuri. utunzaji wa mazingira kwa kujenga majiko banifu kwenye kaya mbalimbali mbali. ni mradi mwingine unaotekelezwa wilani Gunga ni jiko banifu ambalo linatumia kuni chache na unaweza ukaivisha vitu vingi kwa pamoja na, na washauri kina mama wenzangu tujitahidi kutumia nishati mbadala sio tukadili mkaa tu unaweza kuni moja ukaivisha kwa muda mchache. Meneja mradi wa Eco Village Stella Thomas amesema kuwa pamoja na wakamo unaotokea mara kwa mara katika wilaya Igunga wamelenga kuwapatiwa nafasi elimu itakaowezesha kuainua kiuchumi kupitia sekta ya uvuvi, ufugaji na kilimo. Pada kufundishwa saa kufuga kibiashara unakuta mtu mmoja anakuku zaidi ya mia na anauza akiuza anafanya kitu kingine cha maendeleo hasa tukija kwa upande wa, wa kilimo cha, cha mpunga. wao wamemnufaika zaidi kuliko aa, haya mazao mengine kutoka Tabora mimi doto elias wa hai, tbc hai, Toleskeya mkoani Kilimanjaro ambapo Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano imeanza mchakato wa kujenga chuo kikuu cha mafunzo ya anga nchini kitakachogarimu kiasi cha dola milioni 62 ambazo ni mkopo kutoka China akizungumza wakati alipotembelea nyumba za watumishi wa uwanja wandegi, wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro kia na karakana ya matengenezo ya ndege Wilani Hai mkoani Kilimanjaro waziri mwenye dhamana na wizara hiyo muhandisi aiza Kamweleri amesema chuo hicho kitasaidia kupunguza gharama za kusomesha wataalamu wa masuala ya anga nje ya nchi. Tungenane na Sauda Shimbo kwa taarifa zaidi. Ziara ya waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Masiliano Mhandisi Isaac Kamweli katika nyumba za watunishi wa uwanja wa ndege wa Kia pamoja na Karakana matengeneza ya ndege wilaya ya Hai mkoa Kilimanjaro. Waziri Kamweli anasema serikali itahakikisha inazikarabati nyumba hizo ili kutoa fursa kwa watumishi watakaokuwa wanapatiwa mafunzo katika chuo kikuu cha mafunzo ya anga. Mkakati ndio huo kwamba tumeshaanza tuliahidi kwenye ilani ya chama cha mapinduzi ndio tunatekeleza. Tuna kwa haraka sana. Mkakati wenyewe ndio huo. Hela tumepata tuna haja kujenga jengo jipya. Tuna haja ya kutafuta ardhi mpya tukagombane na wananchi wakati tayari ardhi tunayo na majengo tunayo tunakarabati haya. Kama niko tutaongeza tuta hapa hapa. Ardhi ipo tunafufua shirika letu la ndege kiujumla tunafufua kila kitu sasa tunajenga nacho kikuu kwa ajili ya masuala ya aviation tunaanza kufundisha vijana wetu tunanunua ndege tunakuwa na mafundi tunakuwa na warushaji kwa hiyo tunataka tuwe complete naye katibu mkuu usafirishaji Leonard Chamurio ameahidi kutoa kipaumbele kwa mashirika wazao katika kupata nafasi ya kufanya matengenezo ya ndege zao. Mkurugenzi wa viwanda vya ndege ameongelea jinsi ya kuangalia baada hizi parking charges zikavyoangaliwa tutaangalia kwa mashirika yote. Naende kwa mashirika yote ambayo ni ya kwetu hapa ndani wazawa, jinsi gani tunaweza tukawaangalia ili wasiweze ili waweze kukuwa na wao washindane dhidi ya mashirika ya yanji Upande wake mkuu wa Chuo cha taifa NIT professor Zakaria Mganilwa amesema uwepo wa ucho hicho utawezesha wasome ukitanzania kujifunza kwa vitendo kutokana na uwepo wa ndege huku kaimu mkurugenzi mtendaji wa viwanja vya ndege Richard Maungela akidai kuwa hatua hiyo itasaidia kupunguza gharama za uendeshaji wa shirika la ndege Tanzania kama Air Tanzania wataanza kufanya matengenezo hapa sasa kwa kuhamia hapa wanake ni kwamba wanafunze utakapopoa na hitimu shahada yake ya uhandisi wa ndege aidha ataweza kupata leseni ya kuposervice na ya Q400 au anaweza kupata leseni ya kuservisi Dreamliner wenzetu haya Tanzania gharama za uendeshaji ni kubwa lakini katika charges ambazo wanalipa mojawapo ni charge za kutua na kuregesha ndege na hizi ni mamlaka ya ndege ndege inakusanya tujaribu kuangalia uwezekano mtaongea na wenzetu pia wa kadiko kwamba kwa nini tusipunguze gharama kama hizi Tozo kama hizi ili kwamba shirika letu hili liweze kujiendesha kwa faida. Ukilipunguzia gharama za uendeshaji ndiyo inaleta maana sasa mantiki ya uwekezaji katika viwande vya ndege na shirika la ndege inaleta maana. Nikiripoti kutoka Hai, mimi ni Sauda Shimbo wa TBC. Turekeshe Dodoma ambapo waziri wa nchi ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa miseme Selemani Jafu amesema upotevu wa dawa katika hospitali na vituo vya afya vya umma ni tatizo linaloendelea kusababisha wananchi kukosa huduma za afya kutokana na hali hiyo waziri Jafu amewataka waganga wakuu wa, wa, ganga, wa kuwa, mikoa na wilaya kusimamia matumizi ya dawa katika vituo vyao ili lengo la serikali la kufikisha huduma za afya kwa jamii liweze kutimia mwandishi wetu Victoria fachi kia na taarifa zaidi Mkutano mkuu wa mwaka wa waganga wakuu wa mikoa wa na halmashauri nchini wamekutana jijini Dodoma kujadili changamoto na mikakati ya kuboresha sekta ya afya nchini ambapo ajenda ishirini zinatarajiwa kujadiliwa Akifungua mkutano huo waziri wa Nchi ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi Selemani Jafu amebainisha kuwa wizi wa dawa za serikali katika vituo vya afya bado unaendelea kujitokeza bado kuna uvunjaji maeneo mwingine wa madawa wengine wanachukua madawa na kupeleka katika maeneo ambayo yasiojulikana mwisho wa siku wanakosa wananchi huduma ya msingi niwataki mwenyewe endelee kusimamia control kusimamizi vizuri wala si manifa lakini na madawa mimi naamini kwa watu ambao wamechukua vizuri haya mambo tulioeleza Inawezekana naamini hospitali nyingi sasa hivi zinafika katika stage ya kujiendesha sasa. Na ukiona mahali kokote kuna uzembe basi sisi wenyewe tunahusika kwa kunufaika na mfumo usio kwa rasmi. Waziri Jafu pia ameshangazwa na baadhi ya watendaji kushindwa kuendesha vituo vya afya mbali na serikali kupeleka vifaa vyote vinavyohitajika. Inawezekani mganga wa kituo amepewa kituo hicho na facilities zote hafu kituo hakiendi vizuri. Kwa nini? Lakini unafika muda bado watu huduma hailingani za wakati mwingine na ile ya private sector. Tujulize kwa nini? Naibu Katibu Mkuu Tamiseny anayesimamia afya Daktari Zaina Chaula amesema malengo ya mkutano huo ni kujadili mipango ya kuboresha huduma za afya huku Katibu Mkuu izara ya afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto Daktari Mpoki alisubifia akitaka upandishwaji wa vituo vya afya kufuata taratibu na kanuni zilizopo. Malengo yetu ni kupeana mrejesho wa hali halisi ya upatikanaji wa huduma za afya ya msingi, mahitaji halisi na kasi ya kubadiliana na upatikanaji wa mahitaji husika. Lakini pia kujadili namna nzuri zaidi ya kushirikiana na kuimarisha mahusiano ya sekta na kufanya kazi pamoja. Tunasisitiza kusiwe na upandishaji wa kituo kutoka ngazi moja kwenda nyingine ya juu bila kuzingatia taratibu zilizopo. Nao baadhi ya wadau wa maendeleo wameiomba serikali kuendelea kuboresha huduma za jamii na kupewa kipaumbele cha mipango yao ya maendeleo kwa jamii. Ni muhimu tukapangalia swala la kuimarisha huduma ya afya ya jamii kwa sababu tunaona 85% ya mama wajawazito bado wanajifungua kwenye jamii. Kwa hiyo wito wetu wa wadau wa maendeleo pia ni utekelezaji wa mipango yetu. Kuangalia vipao ambavyo tumejiwekea na kuhakikisha kwamba tunamitekeleza. Kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma, mimi ni Victoria Patrick. Naam, na, na habari hio natitimishia taarifa. Habari hii ni jambo Tanzania na niwasawa kupata tafakuri baada ya habari. fakuri e baada ya habari kinachomfanya fisi yaonekane kuwa ni kichekesho sio kwamba mnyama huyu hajui ama hawezi kuinda la hasha kinachomfanya fisi hata haonekane kuwa ni tegemezi sio kingine bali ni ukosefu wa umakini ni ukosefu wa mbinu na maarifa katika shughuli za uwindaji wake na hicho ndicho kinachomponza fisi fishi alijuarufu bakaya anapokuwa mawindoni huwa ni mnyama wa papara papara mno hana nidhamu katika uwindaji na matokeo ya upungufu huo ni kuambulia patupu ama kuambulia mawindo dhaifu ambayo katika hali halisi hayalingani na maumbile ama uwezo wake alionao ikiwa ni pamoja anakuwa na nguvu za kutosha na athari za udhaifu waliokuwa na ofisi ni nyingi ni pamoja na mara nyingi kushinda njaa, kwenda kuokota mizoga, kwenda kuemea kwa mzee Simba wakati akira. Aliambayo wakati mwingine fisi huambulia kuchapwa makofi na Simba. Lakini mbaya zaidi, udhaifu huu unamfanya fisi hadharuliwe na viumbe wengine kwa kuwa ni tegemezi. Fisi yaonekane ni mnyama asiyeweza kujitegemea. Bakaya ni kiumbe asiyeweza kujitegemea. Kwa kifupi kujitegemea ni hali ya kiumbe hai kusimama kwa miguu yake mwenyewe kwa hali na mali. Na kiumbe kinachojitegemea mara zote sio tu kinajipatia mahitaji yake kwa kutumia nguvu na akili zake. Bali pia kiumbe hicho kinachojitegemea kiumbe kisichokuwa tegemezi huwa kinajiheshimu na kuheshimiwa. Kama ni mtu basi yanapata sifa ya utu, sifa ya ungwana, kwa vile anadhihirisha umakini wake, anathibitisha ni jinsi gani anajipanga ili afikie malengo yake. Na mara nyingi kiumbe kinachojitegemea hakina papara kama afanyavyo mjomba Fisi. Na ndiyo maana mara zote tunahimizwa kujitegemea, kusimama kwa miguu yetu wenyewe ili tuendelee na kujijengea adhi na heshima. Na kutokana na sababu hizo basi kutokana na ukweli kwamba serikali hii ya awamu ya tano inatambua umuhimu wa kujitegemea serikali hii sio tu imekua ikituhimiza watanzania swala la kujitegemea bali pia imekuwa makini kuweka misingi ambayo hatimaye tatuwezesha watanzania kulijenga taifa la watu wanaojitegemea kujenga Tanzania inayosimama kwa miguu yake yenyewe Tanzania inayoeheshimika Mwenye macho haambiwi tazama na mwenye masikio haambiwi sikia. Ni hivi jamani. Mara tu baada ya kuingia madarakani serikali hii ya awamu ya tano chini ya uongozi wa daktari John Pombe Magufuli ilianza kazi kwa kupambana na ufisadi ambao ni uporaji wa mali za taifa. Ilianza kazi kwa kukabiliana na watumishi wasio wadilifu. Lengo hasa likiwa ni kujenga nidhamu katika shughuli zote za utendaji ili kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa taifa la wenye nidhamu kwani ni vigumu mno kuijenga jamii inayojitegemea basi ipo nidhamu ambapo kila mtu atafanya takavyo ndio maana hatafisi ukosa mawindo yake kwa kuwa kwa kiasi kikubwa anawinda pasi na umakini pasi na uadilifu sasa ili kujenga misingi imara ya kujitegemea serikali ya tano imekuwa ikiendelea kuchukua hatua za kujenga viwanda Kualika wawekezaji wa nje na ndani ya nchi pia imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali mbali kwa wakulima wafugaji na wavuvi ili kuongeza vipato vyao lengo hasa likiwa ni lile lile kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla ili kuiwezesha nchi hii kuinuka kiuchumi na hatimaye kujitegemea. Kama vile haya hayatoshi, serikali ya Dr. John Pombe Magufuli inaendelea na, na jitihada zake za kuboresha na kuimarisha sekta ya nishati, hususan nishati ya gesi ya asili. Na hivi sasa ujenzi wa kituo kikubwa kabisa cha uzalishaji wa umeme cha Stiglar's Gorge, katika mto Rufiji mkoani Pwani, kitakachozalisha umeme wa kutosha nchini. Pamoja na hayo yote tunashuhudia ufufuaji wa shirika la ndege nchini, ujenzi wa reli ya kisasa na miundo mbinu mbalimbali. Mbali. Jamani jamani. Tumuunge mkono rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa jitihada hizi zenye lengo la kuhakikisha kuwa Tanzania ya Watanzania inasimama yenyewe katika nyanja zote za kiuchumi kwa kufanya kazi kwa uadilifu umakini na kwa nidhamu ya hali ya juu Mungu ibariki Tanzania wabariki na watu wake Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo The IODT invites you to the certification in directorship calls to be held at the Malaika Beach Resort Mwanza from 27th to 31st August 2018. The certification is a one-stop program with tools, framework and theories to change you into an effective ethical and top corporate leader as a chair, director, trustee, councilor and secretary and ensure your board is strong enough to cover any gaps in management knowledge therefore improve your organization into a very successful and sustainable enterprise. Major topics are corporate governance, duties and responsibilities of directors, strategy and risk governance and numeracy skills for directors who lack accounting skills. Tshilling 2,850,000 fee covers five days conference and five nights accommodation. To reserve your booking now, please contact us at info at info@iodt.co.tz. TBC is official media partners of the IODT. kaka kaka. Ah. Oh. Kaka unakaja kesema wakati mali yako inaliwa kaka. Inaliwa? Na nani? Kwa macho yangu nilimuona mkeo anaingia nyumba ya jirani pale bili. Mke wangu? Mimi? Amekosa nini? Angalia majumba nimemjengea kila kitu. Taka, mimi mwenyewe kama unanijua kaka, sina la moyoni. Nikasema lazima nije nikwambie kaka. Hebu twende. Twende? Twende twende. Maana leo nisikakuua mtu. Na majosi? Hey. Vita yangu iko api? Ipo kabatini unjaiona? Chemeje. Hey. Hey, Asante sana. Sianu usijali shemeji, jisikie wangu umekuja. Mara jinsi kilifio. Na wewe unaona utatengeneza cha kwetu. kuja kwa watu. Unaona shemeji ulifuata um, cho hapa? Anajua mwenye nyumba yote vile yangu kujenga choa. Ah. Basi. Twene jimbani. Twene jimbani. Poa, Nyumba nicho. Biko. na Michael. Nimepokea ngalmedeti kata daraja mta wa sanare. Nimefurahi sana kushinda. Sijai f... sijengiaga benki kwanza mezeliwa. Bagazo. Yanaifurahia kupindukia. biko ndani Yaani hapa nafikiria nitafanyia biashara nyingine kubwa kama nitagundua zingine tofauti. Nilikuwa naona kama utani kama mzaa siwaamini kama iko siku nitashinda biko kipimo halisi na pekee la bahati biko lipia kupitia biko pesa mpesa au airtel money weka na kampu 50 50 andika 4 kiasi weki ya 60 gifu ya usiyi hairuhusiwi kucheza miaka 18 cheza kwa kiasi vigezo na mashariti kuzingatiwa biko mshiko nje nje na baada kwa kuendelea kuwa nasi hapa TBC hii ni jambo Tanzania wanaafrika mashariki mengi tunaendelea kukujuza ili uweze kujifunza na mengine pia tunakukumbusha pengine umesahau lakini pia tunakuburudisha tunaendelea na jambo Tanzania awamu ya pili kuna tukio moja ambalo limekuwa likitukitukia maeneo mbalimbali na katika historia bado linaumiza sana vichwa vya wanasayansi na pengine sisi pia tutafanya juhudi za kuwapata watu wa mamlaka ya hali ya hewa kuweza kuthibitisha ukweli wa tukio hili. Tukio hili ni mvua, mvua ya wanyama, wanyama wasio na uwezo wa kuruka eh, kwa kwa kwa lugha ya wenzetu wanaita ni flightless animals eh, kama eh, samaki, chura katika maeneo haina tofauti imekuwa ikitokea matukio kama haya na kumekuwa na eh, kunaumiza sana vichwa wanasayansi kuweza kugundua kwamba nini ambacho kinasababisha leo hii vumii huko nyumbani kwako mvua inatokea afu samaki wanadondoka mm. unajiuliza yeye Mungu akupe nini tena lakini lazima upate maswali mengi kwamba mm. tukio hili linakuwa na linaunganishwa na nini ingawa mm. wanasayansi wengine wanasema kuna aina ya kimbunga hutokea katika mfumo wa, wa bahari na kuweza kuwarusha wale e, samaki ama vyura kwa umbali wa maili kadhaa mm. angani e, na na baada ya muda hushuka kwa hiyo inakuwa ni mvua ya wanyama Tutuone vumi mm -hmm. kwa ufupi hafu na we mwenyewe pia uone hii ni kawaida ama jai pet kare re ye kahti hai ab no vumi ume, umeshuhudia ni mm. baadhi ya eneo ambalo walipata bahati ya kunyeshewa mvua hiyo Indonesia e, maeneo ya Indonesia huko, mm. e, miaka kadhaa iliyopita mm. sasa pingine tu kwa mtazamo wa kawaida kabla tutatafuta watu wa team yeah. A wa, watu maana inahusika na masuala ya sayansi mm. ya hali ya hewa hmm. vumi E, kwa hiyo maana wenyewe wana wanasema bado hawajapata jibu sahihi. Bado wanaomeza Bado wanaomeza kichwa yeah. kuweza kujua yeah. juu ya hiyo mvua. Hmm. Uh, lakini pia tunaona kuna hii mmoja ambaya, ambayo tunasema ni theory Na hmm. uh, kwamba ni kutokana na kimbunga uh, baharini. Kwa hiyo ina yeah. ule kimbunga kinapovuma na samaki kina wa nao wanatoka baharini wanaenda kwenye niche kama tulivyoona hiyo, na hmm. ni swali lakini kwa huku kujea kutokea mbozi kataala ah mimi naomba aitokee ito. kama hii <laughs> unapata vitu kidogo cha kutosha cha kutosha yani. kwaio na ikitokea hmm. namani wale ambao wapo karibu na ukanda huo wa bahari ambao wanafaidika hmm. kwa mfano watu wale ukanda huu wa bahari ya Hindi ndio ambao hmm. watabahatika sana ikitokea kimbuka kama hicho kina yari na kule <laughs> watasikia tu wata pengine wao waombe mvua mikate <laughs> kwa sababu amekatarediwa vizuri ni stira vizuri hili tutatafuta watu wa TMA ili watueleze eh, kwa undani wao ni wataalamu wa sayansi hmm. ya hali ya hewa yeah, yeah. Chi Benz eh, mwanamuziki maarufu huyu <laughs> ameendelea afu... kuwa na vimbwanga vya hapa na pale afu umemuita mdogo wako Benz ni, mdogo mdogo ni mdogo wangu kwa sababu kipindi anaanza kutamba <laughs> tayari mi niko choko kikuu kwa hiyo Ah, kwa bado bwana mdogo usione to saa hizi mambo yamekaa si vizuri sana kutokana mm. na yaliomkuta mm. hebu ni mm. imeshindikana kabisa kujinasua eh? au ni muongozo unakuwa sio mzuri ah pia inasema lazima we mwenyewe ujikubali kwanza mm. kabla ya wenzako kukukubali kwa hiyo mwanza alikubali nadhani anajaribu kurudi lakini nadhani mazingira yanaendelea kuwepo si salama kwake kuna mtu kama darasa mm. naye haonekani mm. na ilikuwa na tetes si hizo pia. Mm. Sasa inasikitisha pia. Mm. Kwa sababu mtu kama Chilibenzi alikuwa ni wanamziki, ni mwanamuziki ambaye alikuwa na mafanikio sana, makubwa sana, sana, sana, sana, sana. Eh, Hebu tusikie hii eh, interview ambayo amefanya na TV ya Online TV Ambayo tutatoa pa credit yao eh, kwa kazi ifanya hiyo. Msikie tu Chilibenzi ambacho anaongelea tu staili yake ya maisha ya kawaida. English means yakali dalivi sabamba natakiwa kupata tulisoma shule ni food shelter codes food chakula napata na alhamdulillah nikipata ugari, nikipata, wali, nikipata chai nikipata uji, makazi makazi sina makazi maaru, njibu mbalangu, njibu mbalangu jenga, ukumbele, na wa makazi makazi miko kwa maazi bwana tatoka uani ila kwa mama mama kitanzi ni ni niko popote pale kwa, kwa, kwa mazingira nayoishi so unikuone kama hivyo unayoniona mngiba ngoi alhamdulillah ningevaa kama niachie hii au ae unikiambia flushi nilichokipata hapa nenda kuipiga maji tu kidogo ya maisha yote ambayo usafiri ni bwana of course nilikuwa na mtu natembea hapo hapo kwa shortcut nzuri zaidi kwa kwenye gari mtu barabarani bodaboda mwingine mpaka naishi kawaida sana Ha, mm, kwa isani ya eh, mteza TV online. Yeah. Mwamskia Chill Benz. Maisha hey. yake yanaisha kawaida tu. Hey. Lakini hmm. mtazamaji wa TV siwani, hmm. unaweza kuona labda um, tumecheza hii labda kukufresha hapana. Muone hmm. Chill Benz amevaa miwani miwili kama unavomuona pale. Hmm. Uh, uh, Mbozi Katala Chill kipindikile kipindi kile anaanza muziki. Kipindi kile ni Chill Benz aliyokuwa handsome gentlemen akisimama ni gentleman one to benefit society. Lengo la kucheza mm. hii mtazamaji wa TBC 1 ni kuonyesha athari. Athari mm. kwako wewe kijana, we mwanamziki we kijana ambaye huko mtaani. Mm. Athari uh, hizi za dawa za kulevya Kuwa makini sana. Hiyo miwani mingine ya jua, mingine ya. Na nayo Iangali no, ya Iangalie vizuri. kutokana na hali jua likiwa kali sana eh, ama. Eh. Lakini niona ile staili ambayo amevaa. Ala mabibi atuele mtazamaji baada kile che t mm. nafua na watu. Mm. Kwa hiyo si kweli kitu kizuri. Tumshukuru sana kijana wenzetu Poa Makonda mkuu mkuu Dar es Salaam. Mm. Alipambana sana katika kuwa kuokomboa vijana wa jiji la Dar es Salaam. Mm. Sasa hivi ukipita katika mitaa mbali eh kukuta vijana ambao wamekaa wajelew ni wachache sana. Mm. Na okay na hmm. kuna ambao tunaona kwamba wamefanikiwa hmm. tuna mfano wa Raisi Raisi amefanikiwa sana ku, kujikwamua kwenye hili na Raisisi sasa ana, hivi anafanya vizuri sana Raisi kwa kweli kwa hili tumpongeze kwa ina hmm. kwamba mtu akisha ingia ukiwa we mwenyewe ukiamua uki na ukijitambua unawezekana unaweze kujikwamua kwa hata wewe hmm. ambaye upo kwenye hali hii pengine umekata tamaa unaweza ukajikwamua na mambo yako yakaenda sawa kama Raisi sasa hivi alivyo Mm, wanasema mm. kuteleza mm, kwa, Si kuanguka mm. kwa hiyo bado kuna nafasi Na ukianguka pia yeah. unaweza bado kumnyuka e, mm. Uka mm. Ukanyuka ukajikumwuta ndio gani Hata ukanguka mbele ya wakwe unaweza kuelewa yote ajali ajali ajali mm. zipo kwa hiyo mm. ni kawaida katika maisha Sasa tukirejea katika tukio letu mm. eh, lile tukio la mvua ambapo tumeona samaki wakishuka kutoka juu mvua ya samaki mm. Kuna mtu hapa ni amenitumia pia katika maandiko ya ya Biblia pia kutoka mstari wa 16 mm -hmm. e, sura ya 16 mstari wa 12 nasema manunguniko ya wana wa Israeli mm -hmm. haya sema nao ukinena wakati wa jioni mtakula nyama na wakati wa asubuhi mtashiba mkate nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu mm -hmm. ikawa wakati wa jioni kwale wakakaribia wakakifukiza kituo na wakati asubuhi wa umande ulikuwa juu ya nchi pande zote za kituo na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya nchi kumbe juu ya uso wa bahari kitu kidogo kilijiviringana kidogo kama sakitu juu ya nchi wana walipokiona wakambiana nini iki maana hawakujua ni kitu gani Musa kaambia ndiyo mkate ambao bwana mwapa ninyi mle. <laughs> kwa mkate. Kwa sababu hii vitu vya <laughs> <ripo. laughs> mkate. I'd say, <laughs> kwa kwa, kwa kumbe saansi, saansi, <laughs> ina ipo. yote nadhani Mungu e ndiye kweli. Mm. Binadamu tumeendeleza tu. tu. Kile ambacho kimewezeshwa. Mm haya ndiyo mambo haya. Mhm. Mm tukipata muda tutangazia siasa ya Ethiopia. Mm -hmm. Tumemwongea na mchambuzi Sostenesse Israel e, kama tukipata muda baada ya habari za mchezo na burudani. Na wakati tukimsubiri Asher Thomas mm -hmm. kuja kutusomea habari za mchezo na burudani tayari amewasili. Mm Hatajwi. -hmm. Hatajwi <laughs> At kabisa. <laughs> <laughs> eh? <laughs> tunaburudani oh, tuna ya uh, Peter, Peter Msecho Peter Msecho miongoni mm. uh, mwa wale ambao uh, ametokea BSS eh. Mm. Hapo ni story hivi ameamepunguza sasa hivi au iko vile vile. Alikuwa na kilo 100 na kitu lakini eh. sasa inafaa sana mazoezi. Tulikutanae juzi tukitoka Mwanza tukiwa ndani ya na Dreamline amepungua kulikweli. M. Mm. Kavaa mkaptu wake ule. M. Mm. Wakati ashiria anakuja basi tusikie wimbo huu wa Jembe. you <laughs> Yeah. <laughs> ashir Thomas Naam Naam unaongelea kuhusiana na mambo ambayo rais yamekuwa kiafanya ambayo pengine tulikuwa tunafikiri kama ndoto mm, mm. jambo la kujivunia sana mm. kama hivyo kwamba ni yanaonekana kutendeka kwa muda ambao na, mm. ni wa haraka hivi kwa hivyo jambo la muhimu zaidi ni kama hivyo anavohimiza na mmoja pita kwamba anahimiza kuunga mkono hizi idhada ambazo zinakuwa zinafanywa na, na kiongozi mkuu nchi mna yeah, rais lakini pia serikali kwa ujumla kwa hivyo ni kama wananchi tunapaswa kufanya hivyo uh -huh. mhm kumpongeza simba sio mbaya na leo vijana wetu sergeti boys mm, sergeti boys kwenye michoro mm. ile maalum ya vijana kwa kanda mm. ya Afrika Mashariki na Kati mm. ambayo kwa nchi nyingine zinatumia kama sehemu kufuzu, ya kufuzuku kushiriki michoro ya Uh, a ya Afrika kwa vijana wa umri wa chini ya 17 hapa nchini mwakani Tanzania tako na dimbani leo itacheza mchezo wake wa pili baada ya mchezo wa kwanza kushinda bidii ya Burundi kama unakumbuka mbili um, moja na leo tena uwanjani kwenye mchezo mwingine. Nikualike mtazamaji sasa kwenye viwanja mbalimbali vya michezo na burudani naitwa Ashari Thomas na ikiwa ni hao ya pili ya mangu ya pili ya habari za mchezo na burudani ndani ya jambo Tanzania. Bodi ya ligi imefanya mabadiliko ya uwanja kwenye mchezo kwanza wa kwanza ligi kuu baina ya Mtibwa Sugar na yanga, angapapo sasa mchezo huo utachezwa kwenye uwanja uhuru hapa jijini Dar es Salaam badala uwanja wa jamhuri uliokuwa mjini Morogoro. Mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Bonifasi Mmbura amesema ame na wamiliki wa uwanja huo ambao ni chama cha mapinduzi kuwa uwanja wa jamhuri utakuwa na shughuli za kijamii kuanzia agosti 23 hadi agosti thelathini hivyo hawataweza kutumia kwa ligi kuu kwa kipindi hicho. Kwa tatu, tuli kwa tuli na mechi kati ya Mtibwa na Yanga kwa hiyo uamuzi tuliofanya tusidisturb sana ratiba nikikaa hapa Kwa tutaigeuza. Kwa hiyo sasa Yanga ndo watakuwa mwenyeji wa mechi ya mzunguko wa kwanza itachezwa tarehe 23 kwenye uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo tarehe ile 23 kwenye uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo mechi ya mzunguko wa pili sasa Atakai kuwa mwenyeji ndo mtibu wa sugar itaenda kuchezwa Morogoro. Bodi ya Ligi imefanya mabadiliko ya uwanja kwenye michezo ya bingwa mtetezi Simba na Mafandi wa Tanzania Prisons lokochezwe Agosti 22 na mchezo kati ya Simba na Mbeya City wa Agosti 25 na Simba na Lipuli ambapo sasa michezo hiyo itachezwa kwenye Uwanja Uhuru kwa tarehe hizo hizo, hizo isipokuwa mchezo wa Simba dhidi ya Lipuli ambao utachezwa Septemba 2. Ligi Kuu Tanzania Bara itaanza kutimua vumbi a uh, Jumatano Agosti 22 ambapo pamoja na mchezo hiyo uh, hiyo ambayo imetajwa lakini mchezo wa kuvutia unatazamia kuwa ni wapinzani wa jadi kwenye jiji la Mwanza ambao FC atakapopambana na ndugu zao Alliance FC ambao wao wamepanda daraja msimu huu kutoka ligi daraja la kwanza msimu uliopita. Tukisalia kwenye ligi kuu kocha wa timu ya Mbeya City Ramadhan amesema mipango yao kwenye ligi kuu msimu ujao ni kumaliza katika nafasi za juu kuliko alizokuepo misimu miwili iliyopita amesema kwa sasa anaifanyia kazi zaidi safi ya ushambuliaji ili iwe na uwezo wa kufunga mabao mengi msimu huu atakayosaidia timu hiyo kumaliza katika nafasi hizo za juu kama malengo ya timu. Hatujafanya kazi kwa hiyo area. Hiyo area ndio tunataka sasa tuende timfanyie kazi ilikuwa ni ile penetration pass, penetration run, decoy runs ile yani kumweka defender awe na panic afanye makosa. wagonga nyundo hao wa jiji la Mbeya hawakuwa na kiwango kizuri kwenye misimu miwili iliyopita kitu kilichopelekea kupoteza hadhi na mashabiki wengi ambao walikuwa naiunga mkono tangu ilipopanda daraja Mbeya City itacheza mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu mpya wa mwaka 2018 2019 dhidi ya matajiri wa Chamazi Azam FC kwenye dimba la Azam Complex nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam supa kimataifa sasa ambapo tunaanzia pale nchini Italia katika mji mdogo wa Via Perosa wenye wakazi 1004 zaidi ya mashabiki 1005 walifurika nje uwanja kushuhudia Cristiano Ronaldo akifungua akaunti yake ya mabao ndani ya yake mpya Juventus ndani ya dakika nane tu Milikio wa klabi ya Juventus ambaye ni BB Kizee na familia yake kila mwaka huandaa mchezo kati ya timu ya Juventus, lidi ya timu ya pili ya Juventus yani Juventus B, mchezo ambao huchezwa kwenye mji huo mdogo wa Via Perosa uliopo kilometa 40 kusini magharibi mwa mji wa Turin. Katika mchezo wa mwaka huu, mshindi wa tuzo tano za mwanasoka bora dunia Balon d'Or Cristiano Ronaldo aliyejiunga na Juventus akitokea Real Madrid alifunga goli la kwanza akiwa na jezi ya kibibikize hicho katika ushindi wa matano kwa bila waliopeata Juventus katika mchezo huo uliovuta mashabiki lukuki na migahawa yote ndani ya mji huo mdogo zilifurika maelfu ya mashabiki ambao walikuwa akiimba nyimbo zinazomtaka Ronaldo kuwasaidia kushinda taji la liga mabingwa barani Ulaya na kwenye dakika mbili ya mchezo huo ulisimama kwa muda baada ya mashabiki kuvamia uwanja jambo ambalo ni utamaduni wa kawaida katikati ya mchezo kama huo Mji wa Via Perosa huunganisha familia ya Juventus pamoja eh, na mara ya kwanza mchezo kama huo kufanyika ilikuwa mwaka 1965 ambapo Juventus B ilishinda mchezo huo wa kwanza kabisa kwa mabao matatu kwa mawili na hawajaifunga Juventus katika mchezo wote tangu mwaka 2005 fende England sasa ambapo nyota wa zamani wa timu ya Arsenal Ian Wright amesema uko na wapata mshambuliaji wa Manchester City Rahim Sterling anabebwa na chuki za kibaguzi za kibaguzi dhidi ya kinda huyo anaekichezea pia kikosi cha timu ya taifa ya England Sterling mwenye miaka 23 amekuwa kikosolewa sana na vyombo vya habari nchini Uingereza hasa baada ya kuchora mchoro yani tatui ya bunduki mguni mwake ambapo yeye alijitetea akisema mchoro huo aliuchora kuonyesha namna gani anaumizwa na mnagani, ana umizu, ana matumizi holela ya bunduki nchini humo amba pakiwa mdogo alishuhudia baba yake akiuawa kwa kumiminiwa risasi pia Sterling amekuwa kikosolewa kutokana na kiwango kibovu alichokionyesha akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya England kwenye mechiano ya kombe la FIFA la dunia ilo mwezi Julai nchini Russia kutokana na ukosoaji huo Ian Wright, amehoji ni wachezaji gani wengine wanaopata ukosoaji unaokumbana na nao Ibrahim Stalin na kusisitiza kuwa ingekuwa ni vema kama mchezaji huyo angekuwa nakupambana na ukosoaji unaohusiana na kiwango chake uh, kibovu ndani ya uwanja lakini sio na kwa mambo yake binafsi ya nje ya uwanja. Wright anasema kuna wachezaji wengi wamekuwa na mienendo mibaya nje ya uwanja lakini ukumbani uh, na ukosoaji huo ambao anokumbana nao Yeah, Rahim Stalin ameongeza kuwa anaamini kuna ajenda ya vyombo vya habari kuhakikisha kijana huyo hifaniki kwa maisha yake ya kisoka na ndio maana uko swaji wake umepitiliza tukisalia jijini manchester atoelekea kwa majirani wa manchester city ya manchester united ambaye inaamini kwamba mlinda mlango wake namba moja, david de gea ataongeza mkataba mrefu wa kuendelea kuitumikia mashetani hao wakundu wa jiji la Manchester mkataba wa sasa wa nyota huyo mwenye miaka 27 utamalizika mwaka na 19, ambapo una kipengele cha kuongeza mwaka mmoja zaidi Manchester United walikuwa na hamu ya kwanza mazungumzo kwa mkataba mpya wakati wa dirisha la usajili kwa ligi za England lakini matumaini ya kumbakisha kipa huyo Namba moja kikosi cha timu ya taifa ya Hispania yameongezeka baada ya klabu ya Real Madrid kuinasa saini ya aliyekuwa mlinda mlango namba moja wa Chelsea tibu Courtois aliyejiunga na Real Madrid. Hivyo na Madrid ilikuwa ina muinda degea tangu mwaka 2015 bila mafanikio ambapo ilbakia kidogo tu kipa huyo ajiunge na matajiri hao wa Bernabeu lakini kuharibika kwa mashine ya fax kabla ya kutumwa kwa karatasi za uhamisho. Ndiko kulikombakisha kombakisha kipa huyo ndani ya Ultra Ford dakika chache kabla dirisha la usajili halijafungwa. Deheer alikuwa na kiwango bora msimu uliopita ambapo aliweza kuingia kwenye kikosi bora cha mwaka cha wachezaji walilipwa licha ya timu yake kushika nafasi ya pili kwenye ligi ya uh, nyuma ya bingwa Manchester City. Hata hivyo nyota huyo Akwaa na kiwango kizuri kwenye michoano ya kombe la FIFA la dunia ya mwaka huu nchini Russia ambapo timu yake ya taifa iliondoshwa kwenye hatua za awali huku yeye akifanya baadhi ya makosa ya logarithm klabu hiyo atimio ya taifa lakini msimu huu mpia ligu ya England akiwa na klabu yake ya Manchester United ameanza vyema baada ya kuisaidia timu yake kuibuka na ushindi mwembamba kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Leicester City ambapo alikuwa michomo kadhaa ambayo ingeweza kubadili matokeo hayo ambayo ilipata Manchester United kwenye tennis sasa mwingereza Andy Murray ameondoshwa katika hatua ya kwanza ya michuano ya tennis ya Cincinnati Masters baada ya kubaguana na mfaransa Lucas Pouille kwa seti mbili kwa moja za 6-1 na, moja, moja, sita, na sita une. Murray kutoka kwenye majeraha amekumbana na kichapo hicho na hivyo kwaga mashindano hayo ikiwa ni mara ya pili anaondoka mashindanoni kwenye hatua ya mwanzo baada ya wiki mbili zilizopita kujitoa kwenye mashindano ya wazi ya Washington. Murray alikuwa nje kwa mwaka mzima akiguza majeraha ya nyonga aliyopata msimu uliopita akijiandaa na msimu mpya wa mashindano ya msimu huo mpya mwaka jana ambapo hakuweza kushiriki kwenye michoano hiyo tume tunatamatisha hivyo habari za michezo na burudani kwenye Jambo Tanzania inaitwa Asher Thomas Mbozi Katana. Naam, shukrani sana Asher Thomas kwa mkusanyiko huo wa michezo na burudani. Punde evumilia atakuwa hapa kwa ajili ya kukupitisha katika magazeti ya siku ya leo. Ernest Rajabu amenipa quote of the day. Quote of the day kwa Kiswahili sanifu tunaweza kusemaje? Nukuu ya leo. Nuku ya leo. Nah, kuna kama semaji wazuri kwa lugha Kiswahili lakini ningesema nukuu ya leo kwa Kiingereza jibu nisingelipata kwa haraka namna hii haya Inasema I have never seen a smiling face that was not beautiful Sijawai kuona sura yenye tabasamu isiyokuwa na uzuri Sijawai kuona Sijakuona vumi ya kitabasam bila kuona uzuri wake <laughs> si mcheza. Haiwezekani mbozi utoe yani kweli. E, um it doesn't eh? matter mtu sura yake ikoje lakini pale anapocheka tu mm. lazima kuna uzuri wake unaona eh, eh, hata eh, ile choko cheko ikitoka moyoni. He eh mcheka cheka nione yani thibitisha ile vumii. Si ndio ile Ni kweli ni thibitisha. <laughs> <laughs> ni yes, lazima kuna uzuri eh. wa mtu utamuona akicheka kutoka moyoni. Kuna ile lakini si eh uh, hayati msemajuta alikuwa <laughs> <laughs> mm, <Nikueli. laughs> ne never seen a smiling face It's without it eh? that was not beautiful mm -hmm. <laughs> Sa -sa. Uh, na mtazamaji wa TBC 1 kupitishe kwenye sehemu ya pili ya uchambuzi wa magazeti moja kwa moja tutaanza na gazeti la habari leo ambapo kwa Jumanne ya leo ni mahususi kwa maswala ya Afrika Mashariki ambapo habari kubwa inasema ATCL kutu. Tua majiji makubwa 16 duniani, safari za Burundi, Uganda, India mwezi huu, habari kamili utapata ukurasa wa 2. JPM ateua maade wapya 41, ahamisha wengine, habari kamili utapata ukurasa wa 4. ya shinda ubunge udiwani kwa 100%, habari kamili utapata ukurasa wa 25. TPDC hianza mchakato ujenzi bomba la gesi da Uganda, habari kamili utapata ukurasa watatu kigogo Kigomo mwingine wa upinzani a habari kamili utapata ukurasa wa pili hili ni gazeti la habari leo. Twende mtanzania Jumanne leo habari kubwa inasema ya tamba kusafisha upepo walowasa lowasa yakiri ubunge buyungu ilishinda kwa taabu. Habari kamili utapata ukurasa wa 4. Habari kam... nyingine inasema JPM ateua madedi wapi arobaina moja Habari kamili utapata ukurasa wa 4 na kuna habari hapa kaikaacha kidokezo uh, inasema utafiti unasema ngoo za kubana huathiri mbeki za kiume habari kamili utapata ukurasa wa tisa. Uh, Mwananchi habari kubwa inasema CCM kuachana na siasa za kusifu. Mtu habari kamili utapata ukurasa wa nne Chadema waeleza kilichowanyima ubunge udiwani. Habari kamili ukurasa wa pili Ah uh, ATCL faida kuanzia 2023. Na na habari kamili utapata ukurasa wa tano wagurugenzi Wa gurugenzi wa wapanguliwa. Habari kamili utapata ukurasa wa pili Hili ni gazeti la Mwananchi na kidokezo kuna habari inasema kilio cha Saruji da kila kona waziri azungumza utapata ukurasa wa 5. Nipashe mwanangu wa jamii bei saruji kote nchini haishikiki habari kamili utapata ukurasa wa 2. JPM wateua wakurugenzi wapya habari kamili utapata ukurasa wa 2. ya yahamia rasmi Dodoma habari kamili utapata ukurasa watatu, DC Jokete asema nitaigeuza Kisarawe wilaya ya kitalii utapata ukurasa wa Hili ni gazeti uh, la Nipashe. Jamhuri wanyao wamekaa kimakala zaidi uh, habari kubwa nasema mafisadi wapiga waorodhesha simu majina hewa ya watu mbinu hiyo yafanya watumbue mamilioni watumishi 11 wakiona cha moto wafukuza utapata kwa, kwa urefu ukurasa wa pili na makala nyingine mbalimbali katika gazeti la Jamhuri Uhuru ukweli daima habari kubwa inasema JPM afumua wakurugenzi habari kamili utapata ukurasa wa 2 habari nyingine inasema CCM ya mtaka waziri Lugola uh, wa polisi yaeleza siri tano za ushindi wake Buyungu kata saba habari kamili utapata ukurasa wa 6 hili ni gazeti la uhuru uh, Tanzania daima habari kubwa inasema Chadema yaja na uamuzi mgumu habari kamili utapata ukurasa wa Magufuli ateua wakurugenzi 41 ahamisha 19 habari kamili utapata ukurasa watatu wakala wa majengo wa wa kidole utapata uh, ukurasa wa 28. na mboe uh, wenzake waomba kesi ya irisho habari kamili ukurasa wa 2 hili ni gazeti la Tanzania Daima kwa magazeti yanaoandika lugha ya kiingereza gazeti la the citizen habari kubwa inasema uh, kwa nini bei ya sukari imepanda ghafla habari kamili utapata ndani ya gazeti la the citizen habari nyingine inasema um, uh, Uh, mbunge mwingine wa upinzani aamia uh, uh, CCM utapata ukurasa wa pili habari nyingine ni kuhusu ATCL. yasema itaanza kupata Ha, faida a na 2023 amesema CEO wa ATCL habari kamili utapata ukurasa wa pili ili ni gazeti la the citizen daily news habari kubwa inasema mabadiliko um, ya uongozi wa wilaya habari kamili utapata ukurasa wa tatu. ni kuhusu uteuzi wa wakurugenzi pamoja na wakuu wa wilaya habari kamili utapata ukurasa wa tatu. ili ni gazeti la daily news habari nyingine inasema uh, um, Uh, katibu mkuu ccm bashiru ali aeleza sababu za wao kushinda habari kamili utapata ukurasa wa tatu habari nyingine serikali asema inasafisha tbs inasafisheje tbs utapata ukurasa wa tatu hili ni gazeti la daily news na kwa uchache kwa upande wa habari za michezo na burudani katika gazeti la habari leo habari kubwa inasema yanga si ya kubezwa Asema kanavaro kocha rwanda aihofia serengeti boys habari kamili utapata nyuma ya gazeti uh, la habari leo gazeti uh, la mtanzania michezo habari kubwa inasema fei Toto Ngasa waipa jeuri yanga habari kamili utapata nyuma ya gazeti hili la mtanzania uh, mbozi katala yanga kwyeto mm, e, uturuki na usajili nani, nani, na na nina haijalishi hata mm. e, kipindikile ilikuwa kipindikile wakina wamekuja kinashishi mbina nini na nini najua mimi na mimi <laughs> Usajili wa mwa makajana unakumbuka mm. sasa wa, wa, watu wameingea uwanjani ndio wanaanza kuwaona wakinashishi mbina kadhalika si mchezo si mchezo kilosa kwa hiyo yeah. wamecheza mechi ya kirafiki kilosa eh wanafanya utalii wa ndao wachezaji pengine wameona kule dirisha dogo ndio e. <laughs> <Kwa laughs> kasajili mtu kutoka kwa Kilosa. Eh inawezekana mm. na kama mchezaji mzuri tu. Bakii uzuri akirejea wa mm -hmm. watakuja wamefungasha vitu vingi sana. <laughs> mm. Kilosa kuna <laughs> kuna mazao ya kutosha. <laughs> e. Vumi, e. Dakika 59. Mm. Tumalize tuache na burudani. Sawa sawa. Wewe nivumilia mwasha. Wewe ni mpozi katala. Naam, tuache e. na burudani kutoka kwa Ernest Rajabu eh ambaye anatwendeshia matangazo haya. Sawa sawa. Hajuta ya watu wake waliona hasiria ukarimu na viongozi hodari wale ja upendo e mungu uwajaze baraka hatutashitaka ibada juu ya watu wake waliona hasiria ukarimu na viongozi hodari wale ja upendo e mungu se baraka